Частина Хмельницького та області без електрики та води. Які прогнози влади? Двоє учнів Хмельницького ліцею створюють метеорологічну станцію, для чого її проєктують та де її встановлюватимуть. 50 тисяч відвідувачів за рік. Які експонати розташовані в першому в Україні музеї пам'яті жертв Голодомору на Хмельниччині? В більшості громадах області наразі вимкнені електромережі, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, частина міста Хмельницького без води. Посадовець каже, енергоблоки ХС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення масові терористичні ракетні удари по об'єктах енергетики всієї країни, які сталися сьогодні. У відділі зв'язків з громадськістю Хмельницькобленерго кажуть, зараз енергетики першочергово шукають можливостей заживити об'єкти критичної інфраструктури. Далі працюватимуть над відновленням розподілу електричної енергії решті споживачів. Працюватимуть цілодобово. Також у пресслужбі додають графік погодинних відключень, надіють. По всій країні відбуваються аварійні відключення. В бою за Україну загинув військовослужбовець Хмельниччини Сергій Козеняк, чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Сергію було 34 роки. Про це розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця родом з Шепетівщини Леоніда Кузьомка. Чоловік загинув 20 листопада, виконуючи бойове завдання в зоні населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловік отримав поранення несумісне з життям. Цю інформацію підтвердили у батальйоні територіальної оборони ЗСУ. Двоє учнів Хмельницького професійно-технічного ліцею створюють метеорологічну станцію. Станція автономно працюватиме на електричних батареях. Ярослав Змійчук розповідає, ідея створення метеорологічної станції виникла на початку літа під час масової гибелі риби на Південному Бузі. Третьокурсник профтехучилища електроніки каже: "Метеостанцію розробляють разом з одногрупником Владиславом Дуною. І ми подумали, що б таке зробити, щоб людям донести це в маси. Почали робити цю метеостанцію, подали заявку, виграли грант, використали ці гроші на розробку тестової версії"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 Кожен з нас спаси, це буде велика награда для нас. Дев'ятирічний Володимир з Хмельницького плате маскувальні сітки після школи. Я приходжу зі школи в'язати сітки для військових, на танки, на, на бойові машини. Дякуємо до спільної перемоги. Ми тут цілодобово. Стенди ми не забираємо, сітки не забираємо. У нас є фонаріки.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 Сади Лозинських у селі Одріївці Дунаєвацької громади на Хмельниччині Володимир Кузьмінський вирішив взяти під опіку громадської організації, засновником якої він є, аби зберегти і відновити будівлю. Розповідає, будівлю у 1840 році почав будувати пан Лозинський з сегли та черепиці, яку випікали з місцевих залежів глини, залучивши до роботи 180 кріпаків. В 1859 році цей будинок перейшов до його племінника Дмуховського, у якого було шість дочок. А коли родився в нього син, то він вирішив прибудувати дві башні до цього будинку. Таке прибудував, ми їх бачимо. За радянських часів у палаці, каже чоловік, була школа, а згодом спортивний табор, який наприкінці 80-х років закрили. Відтоді будівля пустує. Цьогоріч волонтери території навколо садиби прибрали. Нині громадська організація збирає кошти на документацію, щоб взяти пам'ятку архітектури на свій баланс, аби зберегти її і реставрувати її. Нам потрібно зібрати 10 тисяч гривень на документи, щоб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 Палац Лозинський з 2013 року перебуває на обліку як об'єкт культурної спадщини та має пам'яткоохоронний статус, розповідає заступник начальника управління культури Департаменту Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. Нині вона на балансі селищної ради. Для того, щоб виділили кошти на будь-який із об'єктів культурної спадщини, має, мати, має бути Науково-проектна документація, на відповідно до якої будемо знати вартість цієї реставрації. Ну і відповідно треба знати джерела фінансування. Громадська організація може взяти в оренду відповідно цей об'єкт, але фінансування може бути йти як з за рахунок приватного партнерства, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів. На території площі в 6 гектарів, крім палацу, є інші споруди. Кретна вазарня, де зараз клуб, конюшня, в якій за радянських часів була молодша школа, панська криниця. Володимир Кузьмінський каже, це місце нагадує йому дитинство, адже він тут народився, ріс і навчався. Додає, хотів би включити сади Болозинський до туристичного маршруту. Маліївці в нас знаходяться, якщо ви знаєте, 18 кілометрів. Можна зробити тур одного дня, тобто об'єднавши допуст Маліївці, Підлісні Мукарі, Удрівці, також Тинна. Тут недалеко від нас. Якщо все вдасться, каже Володимир, то має чимало планів стосовно садиби. Історико-культурно-реабілітаційний центр був би непоганий, тому що дуже природа гарна, тихо. Можна зробити і хостел, і, і Ну, таке, щоб люди приїжджали, віддихали. На території є два невеличкі ставка. це все можна організувати. Можна посадити тут виноград, є хороше місце. Ну, то є, так, так, проводити всякі фестивалі можна тут, концерти різні, от такого плана можна тут, хочеться зробити. Леся Боровець, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельниччина.